السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُرْآنَ آخَادٍ صَوَافٍ إِذْ أَنْزَلَكُمْ مَا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِهِ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ ومن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یندی کی کی نمبر 21 اور 22 کی ہم نے دلاوت ہے اللہ رب العزت نے پرانے میں مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے اقوام سے مراد یہاں تذکرے سے مراد وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور وہ عبرت کا نشان بنے انفرادی طور پر بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور اجتماعی طور پر مختلف اقوام کا بھی تذکرہ کیا ہے یہاں اللہ رک العزت نے قوم آگ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور احقاف ایک مقام ہے اس مقام میں یہ رہتے تھے احقاف ایک ان کی جمع ہے اور کہتے ہیں بڑے بڑے جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسی مناسب سے احکا مقام کے اندر یہ عذاب آیا تھا اور یہ بستی تھی ایک علاقہ تھا اسی وجہ سے صورت کا نام بھی صورت الحکاب ہے اس سے پہلے بھی نبی آئے رسول آئے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کو فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گویا کہ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ پہلے بھی نبیوں کو اسی طرح جو گیا ان کی تقسیم کی گئی ان کے خلاف سازشیں کی گئیں قسم کی کی گئیں اور اسی طرح قوم آد کی طرف ان کے بھائی حضرت بودھ اسلام بائی لاخا یہاں بھائی, لا اخام بودھ بھائی سے مراد حضرت بود علیہسلام آئے انہوں نے آ کر اس قوم کو ڈرایا مگر وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے یہاں انہوں نے یہ وعدہ کی کیوں نہیں پورا ہوتا اللہ رب الزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے ان ذرا اس نے ڈرانے آقاف والے یدائی اس سے پہلے بودر اسلام سے پہلے بھی ڈرانے والے کئی گزر گئے ہیں اور بعد میں بھی اللہ ابو نے فرمایا مامین خلوی اور اس کے بعد اللہ اس بات سے کسی کی عبادت نہ سے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو معبود ایک ہے ہم سارے عابد ہیں معبود ایک ہے اور وہ سچا ہے برحق ہے وہ صرف اللہ کی ساتھ ہے حضرت صالیہ السلام حضرت عود عودام اور اس سے پہلے بھی کتنے نبی گزرے ہیں سب نے یہی دعوت دی ہے اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ کیا انی بلا شبہ میں عود کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں ڈرتا ہوں علیہ تم پر عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے بہت بڑا دن کون سا قیامت کا دن اس سے بڑا دن ہی کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور وہ دن ختم ہونے کو نہیں آئے گا اسی لیے اس کی بحشت نہ وہ بڑا دن ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے کہا کیا تم آیا ہے ہمارے پاس دیر دے ہمیں ہمارے معبوتوں سے کیا آپ یہ مشن لے کر آئے پاس تو لے آ کر آ, آ, آ, آ سکتے ہو ان اگر تو ہے، سچوں میں سے اللہ کرنے کی